Takže čaute, to som ja Martin a dnes si povieme ako bolo na ONE EXPERIENCE v Prahe v Cubex centre. Bolo tam úžasne, jedným slovom awesome. Tí, ktorí tam boli, vedia, kedy som hovoril to slovo awesome a bolo to skutočne awesome experience. Nebol to len one experience, bol to awesome experience pre mňa. Bolo to proste úžasný zážitok. Prekonalo to úplne všetky moje očakávania. Nadnieslo to očakávania. Bolo to plno, plno emócií vnútorných. Bolo to plno, plno nových frekvencií. Spoznal som sa s novými, úžasnými ľuďmi. Stretol som sa skutočne s Ericom Perlom, Jillian a Jillian Fleer. Sú to skutočne nezabudnutelné zážitky. Splnili sa mi moje sny. A naučil som sa skutočne ten The Reconnection Design Language, ako to celé funguje.